Я вас постійно попереджаю про різні проблеми і ризики в зв'язку з фінансовим моніторингом. І тепер ми з клієнтами зіштовхнулися з новим ризиком, який не бачили раніше. В цьому відео розповім, що відбулося, та в зв'язку з чим це відбулося. Тому додивляйтесь до кінця для того, щоб бути в курсі всіх нюансів. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації. Слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на ролику. Ви всі дуже добре знаєте, що при обороті 400-500 тисяч гривень в місяць, в принципі, в будь-кого, фізичного осіб, в бізнесу, юридичних осіб ФОПів, можуть виникнути питання від банку стосовно, власне, чим займається бізнес, розказати про його походження, заповнити анкету-опитувальник і тому подібні речі. Також досить часто у простих фізичних осіб приблизно вже навіть від 50 тисяч обороту в місяць виникають проблеми і банки питають, чим це ви займаєтесь, що отримуєте такі гроші. У нас відбулися дві нові типові проблеми, з якими ми зіштовхнулися у зв'язку із фінансовим моніторингом при приблизно таких оборотах, яких я проговорив. Клієнт мав особистий рахунок в Обонобанку, отримував на нього різного роду платежі і, на жаль, його заблокували з певним часом. Коли вас банк заблокував, то насправді при сьогоднішніх реаліях повернутися назад в цей банк, попросити у нього умовне вибачення і сказати: "Обслуговуйте мене знов", ну, майже нереально в сьогоднішніх реаліях. Але насправді наш клієнт недовго думав, скористався аккаунтом друга і встановив цей акаунт на свій телефон не пройшло багато часу. По цьому новому аккаунті друга провели біля декілька десятків тисяч гривень, і цей аккаунт знову заблокували. Ну знов ж таки, людина не розстроїлася, взяла ще один аккаунт, теж встановила на свій телефон і його майже одразу заблокували. Висновок із цієї ситуації такий, що конкретно Монобанк відстежує те, де ви заходите від свого аккаунту. Він вас, скоріш за все, відстежує по IP-адресі, імею телефона, а також номеру телефона, який вставлений ваш мобільний. Тому встановлювати чужі акаунти собі на телефон. Фон в контексті монобанку дуже не хороша ідея. Монобанк підозрює, що це шахрайство, маніпуляція аккаунтами, різного роду схеми, тому посилається на свої правила фінансового моніторингу і з радістю вас блокує повністю не тільки вас, але й ті аккаунти, які ви використовуєте після того, коли перший основний аккаунт на вашому телефоні заблокували. З іншими банками, окрім Монобанку, поки що ми з такою ситуацією не стикалися. Але скоріш за все це нова тенденція, і це буде зустрічатися в інших банках також. Інша ситуація, взагалі шокуюча, яка в нас відбулася з Приватбанком, поки що ми таке Бачимо, вперше це коли людина користувалася Приватбанком без реєстрації, почала невеличкий бізнес в інстаграмі. Мала оборот приблизно 100 тисяч гривень. щомісяця, це було системно. Ну, після такого обороту за декілька місяців людину Приватбанк заблокував. Людина, очевидно, що не змогла пояснити погодження коштів, і до юристів по цій ситуації не зверталась. Хоча, можливо, варто було. Проте людина знов ж таки самостійно не розстроїлася, пішла відкрила рахунок в іншому банку, оскільки банків ж багато, вже врахувала те, що в неї бізнес реально працюючи і приносить Буток і зареєструвала ФОПА. Але з часом на цей рахунок в новому банку вона почала отримувати платежі, а від деяких клієнтів почала отримувати скарги, що вам неможливо заплатити. На цьому етапі вона звернулася до нас, що в неї є серія скарг від клієнтів, що до неї не всі можуть заплатити. Ми почали розбиратися із ситуацією і помітили, що Приватбанк заблокував платежі по податковому номеру на ту особу, яку він заблокував як клієнта в своєму банку. Тобто, фактично, по суті, людину вніс Приватбанк в чорний список по її податковому, Податковому номеру, і якщо будь-яка особа хоче оплатити їй офіційно на ФОП рахунок в іншому банку, то Приватбанк бачить, що цей податковий номер в них заблокований в чорному списку і просто не пропускає платіж. Хоча знову ж таки, по факту, в людини є ФОП, вона вже платить податки, декларує доходи, навіть має РРО. До речі, якщо вам потрібен РРО, то можете скористатися чекбоксом лінки в описі під відео. І все одно, незважаючи на це, Приватбанк блокує цю людину і відповідно вона має проблеми. Оскільки ви ж самі знаєте, що в принципі більшість людей. Користуються Приватбанком і саме з Приватбанку бажають платити іншому бізнесу, платити за товари і так далі, то відповідно, коли Приватбанк не пропускає до вас платежі, це велика для вас проблема і великий збиток. Поки що ми насправді в процесі розв'язання цієї ситуації, оскільки це зовсім свіжа ситуація, але я вас хочу зразу попередити для того, щоб ви були в курсі і відповідно свої ризики диференціювали. Знову ж таки, сподіваємося цю ситуацію вирішити на користь людини. Будемо оновлювати інформацію, як рухається ця ситуація в мене в телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться, щоб бути в курсі. І знову ж таки, хочу нагадати, що 29 жовтня стартує курс Сам собі юрист, де великий розділ це фінансовий моніторинг, і ми ретельно будемо проговорювати, як не попасти під фінансовий моніторинг, як вирішувати проблеми з фінансовим моніторингом. Причому я вам покажу реальні кейси, які документи готували, як думали, і до чого все це привело на основі реальних ситуацій. Тому обов'язково беріть участь в курсі, щоб не. Не пропустите важливу інформацію, лінк в описі під відео. І так само не переключайтесь, зразу нажимайте на екран на моє наступне відео, воно для вас буде корисним, побачимось в наступному ролику.